Майже три десятки учасників протесту зібралися біля будинку облдержадміністрації. Вони тримають плакати з вимогою не приймати закон, що порушує авторські права архітекторів. Мінрегіон проводить політику жорсткої централізації, стягує на себе всі повноваження, надання дозволів, надання норм державних на проєктування і будівництво контроль за виконанням, наказання за невиконання або за непослуг, проти чого ми протестуємо». Олег Заліщук каже, новий закон захищатиме права не архітекторів міських рад чи громад, а забудовників. «Дещо архітектор зробив проєкт, віддав забудівнику, він має право зробити, наприклад, договір на авторський нагляд з іншим архітекторам, який не є проєктантом цього об'єкту, і це, і має право вносити зміни доповнення до, до цього проєкту в процесі будівництва, незважаючи на те, що відповідальність належить на тому, хто його перший зробив. Серед учасників протесту тернопільський архітектор Олег Головчак. Він розробляв проєкт обласної бібліотеки на площі героїв Євромайдану. Я вже в якійсь мірі відчув, як буде діяти даний закон. Приблизно місяць назад вже визначилися з долею нашого об'єкту обласною бібліотекою. Влада вже передала цей об'єкт міську комунальну власність. З одного боку, мені прикро, що такого об'єкту, як бібліотека, вже фактично не буде. З другого боку, замовник може захотіти, міняється друга функція, необхідно проводити коригування проєктної документації і замовник спокійно може поміняти автора. Тобто, може не звернутися до мене, як автора проєкту». Адвокат Віталій Скиба законопроєкт «56-55» прокоментував так. «З правової точки зору даний законопроєкт ну, не порушує конституційні права, не порушує архітекторів чи інших осіб. Однак, якщо врахувати, то, що містобудування з правової точки зору, так зараз на сьогоднішній день такий рівень достатньо низький, так? то якщо прийняття з цього закону поставить повний хаос до архітекторів, вони будуть позбавлені можливості захисту в майбутнє. Учасники акції протесту підготували звернення до обласної ради. Його передадуть на розгляд депутатів, розповів речник обласної ради Володимир Бубко. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.